Це літо, розповідає житель села Васьківці біля Ізяслава Сергій Любицький, видалося напрочуд урожайним на Баштанні. Найбільший кавун був 11 450 грам. Смугастий білий був 9 800 з лишнім, ну майже 10 кілограм. В цьому році, ну, мабуть, ну, тонни-полтари, це точно. Сусідям роздаю, ну, тобто, кавунів в цьому році дуже багато. Я не знаю, що з ними робити. Отак роздаю, роздаю, трохи продаю. Кавуни продовжує Сергій самі собою не ростуть. За ними треба доглядати, щоб не росло зілля, не тягнуло поживні речовини від кавуна. Кавун дуже ніжний на початкових стадіях, тому мотижити потрібно обов'язково. І багато піска, треба уход, і вона не росте, так як гарбуза кинув, і воно вроді ну там забув на деякий час. Ні, треба постійно ходити і дивитись. Чи вона не починає жовкнути. Починає жовкнути, та мотижити землю і дивитися ну постійно. Постійно наблюдати треба. Кавоне господа вирощує п'ять сортів, найбільше, каже, подобаються білі мармурові з рожевою м'якоттю. Я вот і вирощувати, мені нравиться, вот так вот дивитися, як воно росте, як воно розвивається. Ну і їсти люблю. Mm. 40-річний Сергій Любицький, який, каже, охоче порується на своєму городі, народився і жив у Мурманську, де його батько-українець працював нафтовиком. Коли ж той вийшов на пенсію, родина перебралася в васьківці, купили хату та почали займатися городництвом. Про яке доти Сергієва мати і він сам тільки чули. Дуже холодно, там до 40 градусів. Та продовжує. Людина, якщо хоче, вона всьому швидко учиться. Батьків Сергій поховав і тепер господарює у сам. самка. Вони, розповідає, почав вирощувати його батько, бо в Мурманську баштані були в дефіциті. Продавали, але це був дефіцит. Тоді і яблука то привозили, то я скажу, не часто. Звідки почалося його захоплення Городництвом, Сергій, каже, сам не знає, бо такого хобі в нього не було. Каже, зайнявся Городництвом, коли чотири роки тому приїхав з Києва доглядати за хворою матір'ю і воно дуже, дуже успішно виходить, але працювати треба так, як мене вчив мій батько. Ця культура не терпить доброго, тільки азотні. Тільки азотні – це можна взяти ложку селітри на відро води, розмішав і підливати по пару кружечок на, під кожен кущик. І, і дрижжевий раствор – це вже коли е, десь ковунчики отакі, да, вони достигають, вони дуже вкусні, прямо сахарні такі аж. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.